نبئ عبادي أني أنا الغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون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 mim Jerry mi قالوا بل, كانوا فيه قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون واتبع أدبارهم منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَرْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۖ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لا لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل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 ولقد أتيناك سبع من المثل والقرآن العظيم ولقد أتيناك سبع من المثل والقرآن العظيم لا تمد أن عينيك إلى احزنا عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين